Найсильніша позиція у розмові – позиція «Я». Я відчуваю, я бачу і я чую. Позиція «Я» – найсильніша позиція у будь-якій розмові. І коли ви хочете отримати будь-яку зміну поведінки чи прояву характеру у вашу адресу, коли ви хочете попросити щось у вашої близької людини, або ж вам не вдається переконати її в тому, що для вас важливо, дуже марно застосовувати аргументи, які базуються на якихось там фактах, на тому, що ви десь почули, десь дізналися. Ви намагаєтеся переконати людину або ж схилити її у свою сторону, але у вас це не вдається. Я-позиція – це найсильніша позиція у будь-якій розмові. І вона найпростіша. Чомусь більшість людей вважає, що позиція від «я» не настільки переконлива, щоб можна було її всерйоз застосовувати. Ну, а ми ж поговоримо, власне, що це за позиція та чому вона найбільш дієва і найбільш обеззброююча у будь-якій розмові. Наскільки часто в розмові з іншими людьми ви застосовуєте повідомлення, які починаються з «ти». Наприклад, можна сказати «ти не правий», але це занадто просто і легко. А можна сказати «я вважаю, що ти помиляєшся» або «мені здається, що ти не правий». Бо коли ви кажете «ти не правий», це звучить категорично і тут стоїть крапка. Коли ви додаєте позицію я, тобто я відчуваю, що ти не правий, або я думаю, що ти помиляєшся у тому і тому. Тут є простір для діалогу. А тепер загальновживані фрази. Просто подивіться, як можна говорити інакше. Ти мене ігноруєш. Я помічаю, що ти не хочеш говорити зі мною. Чому? Ти такий злий? Мені здається, що ти злишся. «Чому ти мені не дзвониш? Чому ти мені не пишеш? Я хочу поговорити з тобою». Так просто. Тут ви не звинувачите людину, а показуєте свою потребу в тому, щоб з нею поспілкуватися. Мені здається, це набагато приємніше. Замість сперечань та будь-яких дебатів. «Я не хочу про це говорити. Давай поговоримо про це пізніше». «Я не хочу про це говорити». І все. А хто з цим буде сперечатись? Хочете ви чи не хочете. Замість того, щоб виправдовуватися, ми відповідаємо. Я зателефоную пізніше, я відповім пізніше, я маю подумати, я відповім згодом і так далі. Будь-яка сварка, будь-які дебати не матимуть продовження. Тому що коли ви кажете щось від себе про свої почуття, про свої переконання, там, наприклад, я вважаю, мені здається, я так думаю, я так чую, я так бачу, я так відчуваю. Чи можливо це якось оскаржити? Чи можливо з цим сперечатися? Вам же ніхто не може відповісти «Ні, ти так не думаєш». «Ні, ти так не вважаєш». А коли ви застосовуєте «ти» позицію, тобто «ти не правий», «ти помиляєшся», ви отримуєте у відповідь точно таку ж реакцію. Близька людина часто підвищує голос, коли говорить поруч з вами. Вам це некомфортно. Ви й кажете не перестань підвищувати голос, а ти знаєш, мені неприємно, що ти підвищуєш голос поруч зі мною. Мені від цього якось дискомфортно. Людина, скоріше, війде у ваш стан або ж ну, буде намагатися якось пояснити свою поведінку. Ваші почуття ніхто ніколи не оскаржить, тому що ніхто їх не знає, крім вас. Тому я позиція і є найсильнішою у діалозі, тому що вона виключає будь-які сперечання. Якби ж то всі люди, коли вони сперечалися, чи щось намагалися добитися один від одного, чи отримати, чи попросити про щось, говорили від себе, від я, а не від ти. Ти мені це дай, ти мені це повинен. І замість цього казати, я хочу, я би хотіла, мені було б приємно, якщо би ти. Тобто найголовніше в цій темі – це не зачіпати відчуття власного достоїнства іншої людини. Бо ти твердження його зачіпають. Ви таким чином начебто чіпляєте його і кажете свої коментарі щодо поведінки іншої людини. А це не завжди може бути приємно, тому що це ще й треба вміти робити. Коли ж ви кажете просто від себе, це певний відгук. І людина зацікавиться. А що ж не так? Ви даєте наче якусь відповідь від себе, якесь таке відлуння, з чим людина може працювати. Отже, я позиція – найсильніша позиція бо ґрунтується на наших відчуттях, а не на якихось критичних зауваженнях стосовно поведінки іншої людини. Я-позиція виключає будь-яку ймовірність захисту чи атаки зі сторони іншої людини, створює шанс на те, щоб бути прийнятими, зрозумілими і щоб наше прохання було задоволеним. Якщо коротко, то я-позиція залучає до діалогу ти позиція відштовхує від нього.